يوجد لدي اخبار سيئة لأقولها لكم كل تاجر يبي على موقع ايباي عاجلا ام اجلا سيحصل على فيدباك سلبي انه مجرد وقت حتى تحصل عليه ولنكن صريحين نحن نتعامل مع مشترين وليس لجميع المشترين لديهم التصرفات نفسها فيوجد المشتري العصبي يوجد المشتري الصبور يوجد المشتري المتسرع لذا في هذا الفيديو ساريكم كيف يمكنكم حذف فيدباك سلبي حصلتم عليه من خلال عملكم على موقع ايبل عليكم التذكر ان الحصول على فيدباك سلبي سيعمل ضرر كبير على حسابكم واذا حصلت عليه من احدى المشترين عليك العمل جاهدا لحذفه او تحويله لفيدباك ايجابي. يوجد طريقتين لمعالجه الفيدباك السلبي. الاول هي التواصل مع المشتري الذي اعطاك الفيدباك السلبي التفاهم معه والوصول الى حل وسط حتى لو ارجعتم المال له مقابل ان يوافق لتحويل الفيدباك السلبي لفيدباك ايجابي. بحاله الاتفاق مع المشتري المشتري لا يمكنه تغيير الفيدباك أنتم عليكم إرسال له طلب لتغيير الفيدباك أنا الآن موجود في الصفحة الرئيسية لموقع إيبي ولكي نرسل الطلبية للمشتري لكي يحول الفيدباك السلبي لفيدباك إيجابي بعدما أن تواصلنا معه واتفقنا معه ووصلنا لحل وسط تمرروا الماوس على اسم المستخدم الخاص بكم المبين هنا وتضغطون على اكونت سيتنج المبين هنا سأضغط عليها عند الضغوط عليها ستدخلوا لإعدادات حسابكم الخاصة من ثم تنزلوا إلى تحت وتضغطوا على الرابط فيدباك المبين هنا سأضغط عليه عند الضغوط عليه ستنتقلوا لرابط الفيدباك هنا سيكون مبين جميع الفيدباك التي المشترين كتبوها لكم أو التجار الذي اشتريتم منهم كتبوهم لك فعند الدخول لهذا الرابط تنزلون إلى تحت سأنزل إلى تحت وهنا سنرى الريفايز فيدباك Feedback انتبهوا Request Feedback Revision من خلال هذا الرابط عندما أضغط عليه سأرى جميع الفيدباكس السلبية التي حصلت عليها ومن هنا يمكنني إرسال طلب لهذا المشتري أن يحول الفيدباك السلبي لفيدباك إيجابي. سأضغط على Request Feedback Revision وانتبهوا أنه حاليا لا يوجد لدي أي فيدباك سلبي اريد تحويله للإيجابي لذلك لم يبين لي أي فيدباك هنا، ولكن بحالة حصولكم على فيدباك سلبي بالفترة القصيرة لفترة الشهر الأول سيتبين هنا ويمكنكم إرسال له طلب من خلال الرابط هنا، إرسال طلب للمشتري أن يحول هذا الفيدباك السلبي لفيدباك إيجابي. الحالة الثانية هي التواصل مع موقع إيباي والتحدث إليهم بخصوص الفيدباك الذي حصلتم عليه. وتقنعون موقع ايباي ان الفيدباك الذي حصلتم عليه هو ظلم وان المشتري ظلمكم طبعا هذا بحاله اذا حقا ظلمكم اذا انتم مذنبين بتجاهل المشتري وعدم توفير له الكستمر سيرفيس خدمه الزبائن اللازمه فانصحكم عدم التواصل مع موقع ايباي بحاله اقناع موقع ايباي انكم حقا انظلمتم بحصولكم على هذا الفيدباك السلبي ايباي سيحذف الفيدباك تذكروا أنه تقريبا كل فيدباك سلبي حصلتم عليه يمكنكم حذفهم إذا لكل من يوجد لحسابه فيدباك سلبي لماذا تنتظروا؟ ابدأوا بمعالجتها في الحال للحفاظ على سلامة حسابكم ولكل من لم يشترك بالقناة بعد اشتركوا بالقناة لمشاهدة الفيديوهات التي ستعلن أسبوعيا بالقناة المختصة بمجال التجارة الإلكترونية لا تنسوا أيضا الضغط لايك على الفيديو سأراكم في فيديو آخر